Hai assalamualaikum. Okay, uh, saya Putra Amaris. Alhamdulillah uh, sebagai uh, ketua actor celebrity. Alhamdulillah semanya um, sebelum ni kita fokus dengan uh, acting lakon. Uh, alhamdulillah dan sekarang ni pandemik, uh, PKP, uh, COVID-19. Uh, sekarang ni alhamdulillah kita fokus dengan program-program SR bagi-bagi cariti, bagi-bagi ifaq Alhamdulillah dan hari ini bersama dengan tim uh, buat program ifaq untuk asnaf yang berada di Kelang lebih kurang 300 pack, 300 uh, uh, buah rumah keluarga sama sama dengan sebuah kasih dikasih iaitu uh, dengan uh, Tuan Yusof, Yusof Azmi uh, Alhamdulillah dan juga Selim Kijal Alhamdulillah, produk bagus So, beliau pun sponsor juga untuk Pagi Infaq hari ini So, thank you so much kepada semua yang memberi Infaq juga Saya ucapkan, terima kasih banyak-banyak Tanpa kalian eh uh, Kasiannya program-program CSR atau program-program Infaq Tak boleh berjalan dengan lancar Dengan jayanya Alhamdulillah, cuaca pun cantik Alhamdulillah um, Sebenarnya, mula-mula sekali uh, Sebelum ni kita ada buat lah masa saya fokus dengan acting uh, Kita ada buat juga program CSR program Charity Tapi tak orang kata macam sekarang, kita boleh bergerak dengan izin Allah boleh uh, setiap hari dengan izinnya Alhamdulillah cuma mula-mula uh, seterusnya kita buat program-program info ataupun program, program SSR ni kita dapat uh, orang kata Alhamdulillah macam fans bagi barang, bagi hadiah, ini bagi makanan, buat review so saya makan sedap-sedap, saya makan apa-apa yang saya nak makan dengan izin Allah saya dapat makan semua yang yang sedap-sedap, So se tapi saya makan, saya kena saya fikir eh ya Allah, kawan-kawan aku dah makan sebelum eh jiran-jiran, sahabat-sahabat aku dah makan belum eh tu tercetusnya terdetiknya, orang kata uh, Allah Akbar, aku kena buat kongsi rezeki lah kongsi rezeki, tercetusnya I, I, saya bincang dengan my wife my team, my staff daripada team Amaris Maitat untuk uh, buatkan satu program iaitu program Ifaq Subhanallah banyak semanya di remawan orang kata hartawan ataupun bukan orang kaya pun semanya boleh boleh aku kata kongsi rezeki boleh menginfak semanya kalau kita tak boleh bagi segi orang kata amak sikit lah kalau kita tak boleh share daripada segi RM2 daripada tulang empat kerat okey antara NGO-NGO yang kita kita bekerjasama macam hari ni alhamdulillah saya bersama-sama dengan Slim Fit oh. Slim Fit itu produk kurus memang less 2 weeks boleh kurus sama-sama Uh, sebahagian uh, rezeki apa saya fahamkan, dia share dengan public, dengan, dengan masyarakat dan juga agen dan stockist dia So, Alhamdulillah dan juga di belakang saya ni, Semboyan kasih Kasif uh, berasal kat belakang saya ni okay. Kita bersama-sama dengan uh, Semboyan Malaysia iaitu dengan uh, Tuan Yusof Azmi dan juga Tim uh, Mungkin kalau pun kena juga, beliau banyak membantu pangsi rezeki Kita bersama-sama dengan uh, beberapa mall dan juga beberapa brand-brand uh, yang ada dekat luar iaitu macam uh, mcdonald uh, dengan chef taco, penyek-penyek.com uh, Banyak lebih 10 kita sama dengan brand-brand uh, yang besar Alhamdulillah, so kita sama-sama satukan barang-barang uh, tu kebelonan asas, everything, makan uh, dan cash dan kita kongsikan kepada sasaran kita iaitu yang tadi, -tadi saya sebut tadi, Alhamdulillah Kalau buat pagi infak ni uh, cabaran orang kata ujian eh okay. Ujian tu untuk uh, buat benda-benda orang kata benda-benda baik ni kan Allah banyak ujian dia sebenarnya cabaran saya tak boleh nak share uh, Allah je tahulah banyak benda lah kita sebenarnya lah selalu subjektif sebenarnya tapi antara yang saya boleh mungkin boleh share sedikit ujian-ujian sebelum saya nak buat ifak Ramadan pada tahun ni saya buat uh, macam-macam antara ujian yang Allah hebat saya punya office kena pecah saya punya mini kios saya dekat mall kena pecah Masuk, so uh, masalah dengan staff uh, Tapi saya ambil benda tu sebagai take positive uh, Itu adalah satu ujian untuk saya Untuk kami untuk teruskan benda-benda baik Bagi Program-program uh, CSR, program, program IFAK Untuk kita consider reski Sama ada kita betul, saya percaya Kita kena sentiasa, sentiasa perbetulkan niat Untuk apa yang kita nak buat Kita nak buat program IFAK, untuk apa Kita nak buat macam bisnes, perniagaan Untuk apa, kalau niat, bisnes, nak berniaga bila Allah untuk kongsikan rezeki, nak bantu ramai orang kat Laos sana untuk memberi atau kata dengan izin Allah, kita dapat memberi uh, manfaat kepada public, insya-Allah Allah tolong, Allah bantu. Sa uh, saya saya benda tu insya-Allah. Jujurlah. We have to jujur benda yang ni, kita yakin mungkin kat sini saya boleh share kat public uh, program infak bumi kita. Kita tak ada keuntungan. Kita bukan benda yang Kita nak bantu Uh, kongsi rezeki, kongsi apa yang kita ada dan apa kita kumpulkan dan dana yang kita dapat untuk kita hargikan kepada orang yang memerlukan focusing. so, pada saya benda tu antara kita dengan Allah dan yakin rezeki tu, tanggungjawab tu kita nak pikul kongsi rezeki, Want more you give, more you get Uh, kita mudahkan lancarkan urusan uh, urusan-urusan orang yang memerlukan kalau sana nanti Allah mudahkan urusan kita simple as that uh, yakin lah rezeki tu rezeki tak pernah salah alamat so kita buat program-program program amal ni yakin kita ada peniagaan ada ada apa yang kita jalankan tu Allah akan bantu Allah akan lindung Allah akan permudahkan hmm. saya akan benda tu je lah insyaallah so based on apa uh, untuk untuk uh, NGO ke atau untuk bagi IFAT ni saya yakin paling penting sekali harus jujur pada diri sendiri Uh, untuk kita kongsi rezeki. So benda tu dengan izin Allah Allah akan bantu sebab yang lain tu saya tak boleh nak saya tak boleh nak sentuh sangat sebab Kedek saya rasa uh, NGO NGO yang ada dekat Malaysia ni uh, untuk kongsi rezeki semuanya bagus bagus, hebat-hebat sebab niat misi yang sama kalau kita dapat bersatu ramai-ramai untuk bantu satu Malaysia lagi seronok insyaallah kan. So class so, jujurnya macam sekarang apa yang kita buat yang kami buat macam saya sendiri buat program-program program program, pipak, program, -program, uh, program, -program uh, charity macam ni saya saya seronok saya rasa macam saya nak jadikan hobi. <laughs> Kalau buat setiap hari pun tak apa. Kalau Allah izinkan yang paling penting kena sihatlah. Sihat, dipanjangkan umur. Saya saya nak buat program macam ni setiap hari kalau boleh satu hari buat dua tiga program, kita pergi tempat tempat yang betul-betul memalukan dan mungkin bukan kita saja, kita kena ada grup team team kita yang boleh bergerak satu hari sepuluh tempat, dua puluh tempat ataupun lebih so macam tadi untuk uh, my career, I love my career sebab daripada habis sekolah memang sebenarnya dengan izin Allah saya memang uh, acting, daripada habis sekolah sampai sekarang berlakon sebelum ni kat Malaysia and then saya fly to Indonesia shooting kat sana and saya fly ke Brunei, shooting dekat Brunei dengan RTV Radio Television Brunei, pontok kat sana dan balik Malaysia for good. Still saya shooting lah. Shooting tu dah macam kita punya <tuk> a uh, nadi je tu lah. So, so macam hobi saya juga dengan izin Allah dan saat kita ada peniagaan kita, uh, kami punya business, iaitu uh, Amirish uh, Mita. Alhamdulillah. So cuma sekarang ni uh, saya harap kita kita sama-sama kongsi rezeki lah. Kita kena kaya semua kita kena kaya untuk kita bantu ramai orang kat luar sana. So insyaallah uh, apa yang kita buat ni sama-sama kita kongsi rezeki, share rezeki, doakan saya baik-baik untuk uh, kita bantu ramai orang kat luar sana. Sama-sama kita buat ni insyaallah untuk kongsi rezeki. Okey, uh, uh, harapan saya dan uh, niat doa untuk untuk saya, untuk public, uh, saya harap program-program infak ni kita dapat teruskan sampai bila-bila. Program okay, Infaq, Program CSR, Program Charity yang kita buat sekarang ni dan saya harap NGO-NGO kat luar sana dan bukan NGO sekalipun siapa-siapa yang bukan nak kita nak tunggu kita kaya baru kita boleh Infaq kita kaya baru kita boleh buat Program CSR ataupun kita sedekah sebenarnya macam tadi saya katalah, saya harap sangat uh, Dermawan, hartawan kat luar sana kita dapat kongsi rezeki sama-sama kita dapat bantu ramai orang yang memerlukan Time PKP ni InsyaAllah kongsi rezeki dan saya harap apa yang kita buat ni uh, dapat memberi uh, manfaat kepada publik dan share rezeki yang Allah berikan InsyaAllah, semoga diberkati dan dipermudahkan urusan kita dan urusan orang yang memerlukan terutama sekali targeting kita kita punya sasaran iaitu anak yatim, tawkis asnaf, OKU, orang tua, ibu tunggal, homeless dan uh, asnaf yang ada di kawasan yang terkesan pandemik di seluruh Malaysia dan kita semua dapat bantu. Uh, dengan izin Allah, so sama-sama kita kongsi rezeki insya-Allah. Thank you so much. Uh, kami dah wakil Pudu penawaran mengucapkan uh, terima kasih kepada wakil Segoyan Lang, Ya betul. Dengan sleep detail atas semangai ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah pada benda kampung juga. So, dikerima hadiah daripada kami. Alhamdulillah semoga sekian luas dan luar biasa untuk kita semua juga. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. si alhamdulillah. Terima kasih. Okay. Baik. Okay. Eh nak okay. gambar satu. So, tu boleh cerita tak? Uh, uh, peranan untuk projek-projek hari ini? Okey, so far alhamdulillah ah uh, setakat hari ini kita dah ada buat dalam tiga kempal ke sesilah untuk program si ah CSR, CSR, CSR. CSR. Okey, so um, alhamdulillah. Apa apa